On pohjan tähden alla tää koti mullammainen Mä elämästä laulan Sulle on poika kehittymässä komea ääni Kun rupeat esittämään kunnon musiikkia, etkä mitään Näyttäis, että meillä on vähän niinku sama etenemissuunta Ja mitä siitä sitten? No sitä siitä sitten, että hyppät tyyty Jalkanen Kari Koditon, työtön, katulaulaja. Sinun miestä, ei tähän sukuun kaivata. Olin kai se poika jonon häntä päästä, <tos> jolle kärki miesten paineet laite... Kumpa ne kirkuvat naiselamat tulee katsomaan? Janiä vai Kari jalkasta? Sinusta pitäisi tehdä tähti vai? Emme mikään tähti halvaa. olla. Mä olla joka tekee töitä ja joka elättää perheensä. se on kaikki pois tältä perheeltä? Tule olin viikko kertaan vanha. Pojan Mä, on poja laula, mä laulan, sillä suomalainen. Kiitos, kiitos paljon. Muistattavaa. Rakastan suo nyt ja aina. On siinä mies ja no vaikka missäpä heilusi ja pyörisin, niin. I'll never forget you. Ilman sua ainullista. Elä suomalainen. Tämä on minun elämäni paras päivä.